في شركه الهواري برضه متوفر عندنا اعمال الحواجز الخرسانيه نيو جيرسي المستخدمه في حواجز الطرق بانواعها بنقوم بتركيب الدبش والحواجز الخرسانيه باحدث اساليب التركيب الحديث في مصر شركه الهواري خبره اكتر من 30 سنه في مجال المقاولات ولينا سابقه اعمال ب